se рекомендації, як не заразитися. Наприклад, тут немає поради не їсти сире м'ясо. Є... Немає поради укріплюйте свій імунітет, сидіть вдома і хар... гарно харчуйтеся. Бо бездомним це, на жаль, ніяк да. не виконати. Можна по-різному ставитися до безхатченків, але те, що вони знаходяться у найбільшій зоні ризику, це факт. Завдяки громадським організаціям вони продовжують існувати. От, наприклад, тут, на Майдані, в рамках ініціативи не начхати людям давали їжу, одяг і антисептики, які виготовили в ПЦУ. Так, Але давайте так, що я даю їжу вам, і святої гіді з 98-го року. Тут на майдані роздає їжу для бідних людей. Коли нас питають, чи ви були на Майдані, ми кажемо, ми ніколи звідси не йшли. Тут їжа. Ага. І їжа і цей санітейзер. Ага. Та сама штука, що він брий. Ага, Це не вживати будинку. Да, Чесно кажучи, я ще ніколи не бачив такого голоду. Все зачинене, немає жодного підробітку. Тому ми закликаємо людей, щоб вони взяли з собою якусь порцію їжі і віддали бідній людині, яка поряд. Рисую вам ситуацию на данный момент. Имеем карантин, имеем больную ногу, не имеем денег, не имеем крыши над головой, не имеем еды. – Як зараз викручуєте? – Ну, люди допомагають. Ну, – В основному зараз все прикрили, роботи да, немає. Да. Ну, – Так допомагають часу. Так. Допомагають. так. так. так. То, на ЖД вокзалі там, з вісьми вечора приїжджають, допомагають волонтери. Зараз важливо їх не заразити. У них набагато менше суспільних зв'язків. Тому до них треба підходити в масці, до них треба підходити з перчатками. Так, от такі бокунки дають безхатсінкам. Тут крім антисептиків, які виготовили в ПЦУ, гаряче суп чи борщ, якісь смаколики і інструкція, що потрібно робити, якщо ви підозрюєте, що хворі. Як ти пишло, що в ПЦУ вам передала антисептик? Рома, який працює в ПЦУ, він наш колега. Дух святий мабуть, допоміг йому знайти кілька тонн спирту і він робить санітайзери. І пропоную їх всім людям, кому вони потрібні. Це про не начхати, ініціатива, це ж ви запровадили? Ні, це Юрій, мені начехать насправді. Ось, ну так вийшло, що я допомагаю. А що так вийшло тоді? Затягнула. Спочатку позитивний піар. Но с ноября я помогал там раз в неделю. собственно. А сейчас времена трудные, им реально нечего есть. И с моей стороны как-то некрасиво. Я полгода пиарился, да. а теперь, когда им реально есть нечего, то что ж, я скажу, ой, извините, давайте раз в неделю буду кормить. Ну, им, им это реально помогает. А мне не сложно. Приходят допомагать абсолютно разные люди. Сегодня пришли молодые люди, которые живут у якомусь квоші. Володимир нам привозить їжу на вокзал, привозив, сюди привозив, це дуже важлива допомога. Є ресторани, які дзвонять і віддають порції їжі. Ми підрахували, що ми, наші партнери з округлого столу, ми називаємося друзі на вулиці, за ці дні роздали з середи минулого, з четверга, коли ввели 5 тисяч порцій. «Ми зняли квартиру для двох жінок, щоб їх ізолювати. Крім того, те, що ми ще робимо, ми беремо їх телефони, в кого є, для того, щоб підвозити їм речі, підвозити їм їжу там, де вони ночують». Есть... «Я вони мене імутять сильне. їм чесник, цибулю, сало. І всім рекомендую їсти чесник, цибулю і сало». Как говорится, рождённый быть повешенным не утонет. А, ну, а ты же такой антисептиком корыстоваться будешь? Нет, естественно, подождите. Если я не боюсь заболеть, это не значит, что не надо ничего для этого делать. А Слава богу, ты? хоть в каждом магазине есть антисептики. Ну, Заходи да. и пользуйся. Вам Юра этого не скажет, бездомные, вот эти все люди, ну у нас вот людей из чистого мира, да, они нас раздражают, они нас бесят. Но общаясь с этими людьми, ты сознательно погружаешь в себя, на тот э, социальный уровень, котором тебе необходимо выйти из зоны комфорта. И вот когда ты приходишь, вот приходишь на Майдан, либо на вокзал, раздаешь там 150 порций, там 10 порций, просто раздаешь этим людям в руки, то ты начинаешь ценить свою жизнь. У тебя, у тебя на самом деле все очень хорошо, очень хорошо. И вот эти люди помогают это понять. Ми намагаємося не тільки годувати людей, допомогти їм звідси вилізти і допомогти місту вирішити цю проблему. І дружимо з ними, потім влітку їдемо з ними на пікнік. Mm -hmm. да. І насправді це дивно, але хоча карантин нас роз'єднує, одночасно він відбудовує ці сіті солідарності. Тому що місце – це ця солідарність, ці сітки, які роблять нас Києвом і роблять нас уникальним.